رمضان المبارک کے آنے کی خوشی یقیناً ہر بندہ مومن کو ہے لیکن اب غم بھی ساتھ ساتھ لگ گیا کہ رمضان گزرتا جا رہا ہے سترہ روزے ہو گئے ہیں اب اپنی آگے تیرہ ہیں یا بارہ ہیں یہ نہیں پتا لیکن سترہ روزے گزر گئے ہیں خوشی اس بات کی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور دکھ اس بات کا ہے کہ سترہ روزے گزر گئے لیکن ہم ابھی ادھر کے ادھر کھڑے سولہ سولہ روزے گزر گئے اور ہم ابھی ادھر کے ادھر ہی بدلاؤ کو نہیں آیا رمضان شریف اپنے اختتام کو جا رہا ہے دوسرا عشرہ بھی ختم ہو رہا ہے لیکن ہم جیسے گنہ گار بندے ابھی بھی ادھر ہی کھڑے ہو گئے کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی من میں رابطہ کا خوف نہیں آیا کوئی نماز کی محبت نہیں آئی جب پہلا پہلا روزہ تھا جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا اس سے اگلے دن جب مسجد بھر گئی نمازیوں سے دل بڑا خوش ہوا اور رابطہ کا گھر آباد تو ہوا لیکن جیسے جیسے رمضان گزرتا گیا چاہیے تو یہ تھا کہ نمازی اور بڑھتے اور بندے آتے جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا نمازی بڑھتے جاتے یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے یہ مہینہ گزر رہا ہے کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے لیکن جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے نمازی بھی کم ہوتی وہ رونا آتا ہے دیکھ کر نماز کے اوپر پہلے دن جگہ کوئی نہیں تھی لیکن آج کیا ہے اندر والا حال بھی پورا ہو جائے تو بڑی بات ہے رمضان آیا تھا چل رہا ہے جہاں پر ہم کھڑے تھے ادھر کے ادھر یہ بدلے رمضان ختم ہو گیا پھر وہی وہ کا۔ پھر وہی دنیا کا دھندا پھر وہی جھوٹ وہی فریب وہی دھوکے بازی وہی گناہ وہی نماز چھوڑنا قرآن مجید نہ کھانا مسجد کی طرف نہ آنا پھر وہی کام شروع ہو جائے گا مطلب رمضان اور مبارک ہر مہینے آتا، ہر سال آتا ہے یہ مہینہ ہر سال آتا ہے لیکن ہم نہیں بدلتے ہم ادھر کے ارے بھائی یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی برکت اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک فرض نماز کا ثواب جو ہے ستر فرض نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل نماز کا ثواب فرض کے درجہ میں چلا جاتا ہے اگر اس میں بھی ہم رب تعلیٰ کو راضی نہ کر سکے اگر اس میں بھی ہم نمازی نہ بن سکیں اگر اس میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزار سکے پھر دکھ ہوتا ہے پھر سوچنے والی بات ہے یار ہم نے کیا حاصل کیا اس رمضان میں بھی ویسے کے ویسے رہے کبھی محاسبہ کریں نہ اکیلے بیٹھ کے سوچے یار یکم رمضان سے سولہ رمضان سولہ روزے ہو گئے اور جب تک بندہ سنتا رہے گا یہ ویڈیو جہاں تک بھی جائے گی ہر بندہ سوچے کہ یار رمضان آیا ہے گزر بھی رہا ہے گزر جائے گا ہمارے اندر کون سی تبدیلی آئی ہے ہم نے اپنے آپ کو کتنا بدلا اس رمضان کی برکت سے ہمیں کیا کیا ملا روزہ پیٹ کا پیٹ کو بھوکا رکھ لیا یہ روزہ ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کو روزہ نہیں بھولتا اس کو صرف بھوک کاٹنے کے ساتھ اور کچھ نہیں کہتا ہے. روزہ تو ہمیں عملی مشق بتاتا ہے روزہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ بھیا زندگی ایسے گزارنی یہ بڑی زبردست بات ہے اگر ہم سوچیں تو کہ رمضان المبارک میں ہر بندہ خوش ہوتا ہے رمضان کا چاند جیسی نظر آتا ہے ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے اور رمضان میں جو دکھوں میں گھرا ہوتا ہے نا وہ بھی خوش ہو جاتا ہے مطلب ہر بندہ نہال ہو جاتا ہے خوش ہے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے وجہ وتہ کیا ہوتی ہے اس رمضان کے صدقہ سے رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی مسلمانوں کو ملتا ہے اس میں تمام مسلمان اپنی زندگی ویسے گزار رہے ہوتے ہیں جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے اس وجہ سے ہم خوش ہوتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے پانچ وقت مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے گئے ذکر کرتے گئے قرآن پڑھتے گئے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتے گئے تو ہم خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم رمضان میں زندگی ویسے گزار رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے گناہوں سے پاک جھوٹ دھوکہ فریب ہر چیز سے پاک خالص رب کی رضا اور خالصَََََََََََََ رب کی عبادت میں یہ مہینہ گزارا ہوتا خوشى اس ليے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی ساری زندگی اس طرح گزاريں میرا یہ ایمان ہے كبھى انسان کو پریشانی ہوگی نہیں ٹینشن ہوگی نہیں اب تو خیر ماشاءاللہ رمضان المبارک ٹھنڈے موسم میں آیا جب آہستہ آہستہ اور ٹھنڈے موسم میں آتا جائے گا اب تو روزہ وہ مزہ ہی نہیں دیتا جو پہلے ہوتا تھا حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے پسند ہے گرمیوں کا روزہ اور سردیوں کی راتیں گرمیوں کا دن بڑا ہوتا تھا روزہ فل لگتا تھا اور عشق یہ تھا عشق یہ تھا اور عشق کا تقاضا یہ تھا کہ اثر کا وضو ہے پانی منہ تک گیا ہے. لیکن حال سے نیچے نہیں اترتا ہم میں تو ہم پانی ڈال لیتے ہیں ہم کسی کو کیا پتا اس نے پیا کہ نہیں پیا لیکن ہم باہر نکال رہے تھے وجہ کیا ہے نہیں میرا روزہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا پانی اندر چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا کس سے ڈر رہے ہیں رب تالا سے کس کا روزہ رکھا ہوا ہے رب تالا کے لیے روزہ رکھا تو یہ عشق ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان بھوکا رہے پیاسا رہے اور اپنے آپ کو ہر چیز سے روکے رہے اور گرمیوں میں رمضان المبارک کا روزہ اثر کے وقت وضو کرتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے یہ عشق کی انتہا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عشق پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بر بندے تو نماز پڑھ رہا ہے بدلے میں تجھے جنت ملے گی <تصفح> تو حج ادا کرتا ہے بدلے میں جنت ملے گی تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے بدلے میں جنت ملے گی تو عمرہ کرتا ہے بدلے میں جنت ملے گی تو صدقہ کرتا ہے تو خیرات کرتا ہے تو کوئی اچھا عمل کرتا ہے بدلے میں تجھے جنت ملے گی لیکن روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کے بدلے میں خود رب تعلیٰ کی ذات ملتی ہے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 کہ ہم نے ایک لانگ ٹائم ایک لانگ پیریڈ ہم نے نہ کچھ کھایا نہیں منہ باندھ تھا صبح اٹھے تو منہ سے نہ ہمک آتی ہے ایسے ہی روزے دار کی حالت ہوتی ہے سارا دن روزہ رکھتا گئے افطار کے قریب قریب منہ سے نہ ایک ہمک آنا شروع ہو جاتی ہے جس کو روزہ دار خود بھی پسند نہیں کرتا لیکن آقا کریم علیہ صلاحت و السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی ہمک جو ہے یہ رب تالا کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے کستوری کی خوشبو اس سے بھی زیادہ محبوب ہے رب تالا کو روزے دار کے منہ سے آنے والی ہمک یہ روزہ ہے یہ روزہ ہے یہ روزہ ہمیں کیا بتاتا ہے سارے دن گناہوں سے محفوظ رہنا خود کو گناہوں سے بچا کے رکھنا آج وقت کی نماز پڑھنی ہے عبادت کرنی ہے تلاوت کرنی ہے پھر یہ ایک مہینہ جو ہمیں مشق کروا کے جاتا ہے یہ ہمیں بتا کے جاتا ہے سنگیت سارا سال اسی طرح گزارنا جائے اگلے سال میں پھر ہوں لیکن افسوس کے بعد مہینہ گزارنے کے بعد بھی ہم اسی اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ شروع کیا بدلتے کوئی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 جس بہن بھائی کے ساتھ ہماری لڑائی تھی وہ لڑائی آج بھی چل رہی رمضان ختم ہونے کو ہے لیکن ہمارا دل ابھی بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے رمضان ختم ہونے کو ہے جیسے ہم بے نمازی تھے ویسے ہی بے نمازی رمضان ختم ہونے کو ہے قرآن مجید کی تلاوت نہ پہلے کرتے تھے نہ آپ کرتے خوش ہونا چاہیے تھا کہ رحمتعالیٰ نے اتنا بابرکت میں ہمیں عطا کیا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 تو بھائی جن جس کا بنایا ہوا یہ ملک ہے جو خالق ہے اس کائنات کا اس کے ساتھ بگاڑ کے ہماری زندگی ہنسی خوشی کیسے گزر سکتی ہے جو کن اور فایکون سے کام ہے اس نے کہنا ہو جا فوراً ہو جاتا ہے پھر ہم اس کے ساتھ اگر بغاوت کریں تو پھر ہماری زندگی کیسے اچھی گزر سکتی اور اس رمضان جو مرضی ہو جائے دو تین کام ہے جن کا اپنے خیال کرنا ہے پہلا کام کہ جیسے رمضان میں زندگی گزارنے غیر رمضان میں بھی ایسے گزارنے نماز وقبابی قرآن مجید کی تلاوت گناہوں سے خود کو بچانا نیکیاں کرنا دوسرا کام رمضان المبارک میں جیسے میں نے پہلے بولا تھا کہ غصہ نہیں کرنا ایسے غیر رمضان میں بھی غصہ نہیں کرتا اگر آپ کے ماتحت کوئی بندہ ہے اس کو پیار کے ساتھ, ساتھ, ساتھ ایک بندہ آقا کریم علیہ صلاحت و السلام کی بارگاہ میں آیا صحابی رسول کی کہ یا رسول اللہ میرا جو خادم ہے میرا جو غلام ہے کیونکہ پہلے غلاموں کا سلسلہ ہوتا تھا یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے میں تنگ آ جاتا ہوں کیا کروں سات آٹھ غلطیاں کرتے میں معاف کر دیتا ہوں یہاں پر تو ہم ازرجی ایک ہی بھی نہیں معاف کرتے سات آٹھ غلطیاں کرتے میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن برداشت نہیں ہوتا کہ بڑی غلطیاں کرتا ہے تو آکریم علی کی صلاح و السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساٹھ سے ستّر مرتبہ معاف کر دیا تھا کتنا ساٹھ سے ستر مرتبہ وہ غلطیاں جو برداشت نہیں ہوتیں معاف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 آپ کی ناحق حق کوئی چیز کھا کے بیٹھا ہوا اس کو معاف کرے آکا کریم علیہ صلاحت و کا فرمان ہے کہ جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود بھی خاموش ہو جائے جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنا حق چھوڑ دے آقا کریم علیہ صلاح و نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن جنت میں رابطہ سے اس کو میں اس کا حق دلوا دوں یہ دنیا تو عارضی ہے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 اور اس پوری مجلس میں دعا کرنے والے جتنا بھی بندے ہوں گے کسی کی دعا قبول بھی نہیں کہ اس میں ایک بندہ ایسا بیٹھا جو کسی سے ناراضگی لے کے بیٹھا ہو اب یہ بیان فرما رہے تھے یہ آپ کا فرمان سننا ہی تھا ایک صحابی رسول کھڑے ہو نہیں دیکھا ادھر ادھر کیا ہو, رہے کچھ ہو رہا ہے بھاگے الٹے پیار بھاگے ان کی پھپھو ان سے ناراض تھی یہ وہ غالباً خالہ گئے ان کے پاس دروازے پہ دستک دی تو پہلے ہی سرکار وہ رجسٹر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں کہ جی چلو یار سلاح کر لے اور نہیں سرکار اس نے تو میرے ساتھ بڑی بڑی زیادتیں کی ہیں پہلے وہ تو سنیں میں نے تو اتنا بڑے بڑے رجسٹر بھر رکھے ہیں اس کی غلطیوں کے اس نے جو میرے ساتھ کیے ہیں گلے شکوے اتنا زیادہ ہے کہ سنیں گے تو ساری زندگی گزر جائے گی تمہیں سارا کے بعد کیا ہونا ہے سلحی کے صلاح کرنی ہے ناش کو چھوڑ دو وہاں پر بھی دستک کوئی وہ صحابی رسول تھے ان کی جو پھپھو تھی یا خالہ تھی ان کے سامنے جا کر نہ رونے لگ اور کہا کہ مجھے معاف کر مجھ سے صلاح کر لیں جیسے بھی ہوا جس طرح بھی ہوا کیونکہ فرمان مصطفیٰ سن کے آئے تھے عشق تھا دل میں یا آکا کریم علیہ صنعت وسلام کا فرمان ہم نے سنا ہے کہیں ہم ان سے پیچھے نہ رہ جائیں پیر پڑ گئے معافیاں مانگتے رہے گڑ گڑاتے رہے روتے رہے الغرض المختصر جو بھی ہوا جس طرح بھی ہوا اب اپنی خالہ کو یا پھوپھو جو بھی تھی ان کو راضی کر کے ان سے صلح کر کے واپس اسی محفل میں آ کے بیٹھے پھر آقا کریم علیہ گی صلاح نے ارشاد فرمایا کہ اب اس محفل میں جو بھی دعا مانگے جائے گی قبول ہوگی اب اس محفل پہ رحمت کے فرشتے بھی اتر ہیں رب کی رحمتیں بھی نازر ہو رہی ہیں صاحب ہم تو سن کے ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتے ہوں. پہلے تھا نا کہ اس کان سے سنا ادھر سے نکال دیا اب تو ہم دونوں کانوں پہ ایسے ہاتھ دے کے بیٹھے ہیں کہ سننا ہی کوئی نہیں ہے کہیں عمل نہ کرنا پڑ جائے ہاں بھائی زندگی تو ہے ہی کو چند دنوں کے پیار محبت سے اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے گزارے اس کو چلے تو جا ہی آپ جی کتنا بندے چلے گئے کتنا بڑے بڑے نام تھے ذرا جی چودھری صاحب ہیں یہ کسی کی بات برداشت نہیں کرتے یہ اپنے کپڑے پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں ذرا جی آج کیڑے مکوڑے ان کو کھا رہے ہوں سکندر بڑا سارا نام سکندر بادشاہ دنیا سے گیا وسیعت کر کے گیا کہ کفن سے ہاتھ باہر نکال دینا اور پورے محلے کا چکر لگوانا اور پیچھے سے منادی کروانا او بندے۔ دیکھو سکندر آج دنیا سے جا رہا ہے وہ سکندر جس نے دنیا پہ حکومت کی وہ سکندر جس کے پاس مال و دولت بے بہا تھا اس کا پروٹوکول بہت زیادہ تھا لیکن دیکھو بندو آج میں بھی دھوکے میں تھا آج جا رہا ہوں دنیا سے دونوں ہاتھ ہی کھا لیے ہیں ہاتھ باہر تھے محلے کا چکر لگوایا گیا ہاتھ خالی تھے کفن سے باہر تھے اور لوگوں کو بتایا گیا کہ جو مرضی کر لو جانا تو خالی ہاتھ ہی دیا. جو مرضی کر لو جانا تو رب کے پاس ہی ہے جو مرضی کر لو جدھر مرضی بھاگ لو حساب کتاب تو دینا ہی دینا کیوں نہ اس طرح کی زندگی گزارے کے حساب و کتاب بھی آسان ہو جائے بجائے اس کے کل ہم قیامت والے دن رابطہ کے سامنے حاضر ہوں اور کفن میں منہ پودے پھر رہے ہوں اسے بہتر نہیں کہ ہمیں چار کندوں پر اٹھا کے بندے رابطہ کی بار میں بارگاہ میں لے کر جائیں بہتر نہیں کہ ہم خود دو قدموں پہ چل کر اس رب کی بارگاہ میں آ جائیں رب تعلیٰ ہم سے گناہ ہو گئے رب تعالیٰ ہم بھول گئے تھے ہم گناہ کے پتلے ہیں انسان کا مطلب ہی بھولنا ہے بھول گئے تھے ربتالی مع فرما دے. قیامت کے دن گنہ جب رب تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوں گے رب تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا ہاں بھی بندے بتا یہ بھی گناہ کیا ہاں بر تعالیٰ غلطی ہو گئی تھی یہ بھی گناہ کیا تھا ہاں بری تعالیٰ انسان ہونا ہو گئی غلطی وہاں فرق فرما دے رب تعالیٰ پوچھے گا یہ بھی گناہ کیا تھا یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا وہ سارے مانتا جائے گا سارے کے سارے مانے گا اور کہے گا بار تعالیٰ بندہ ہونا تیرا ہی بندہ ہو تج سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا اور تیری بارگاہ میں آیا کھڑا ہو معاف فرما دینا ہو گئی غلطی تسلیم کر رہا ہوں مان رہا ہوں پھر رابطہ رحمت کی چادر کے اندر ہی فیصلہ فرما دے گا میرے بندے تو نے جو بھی گناہ کیے تون مان لیے نا جا میں نے تجھے معاف کر دیا جس رب کو قیامت والا دن ہم نے منانا ہے جس کے سامنے سب چیزوں کا اقرار کرنا ہے یار ادھر ہی اقرار کر لو ادھر ہی منا لو اس رب کو ادھر ہی کہہ دو کہ بار تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے بھاری تعلیٰ ہمیں معاف فرما دیا بھول ہو گئی ہم سے ہم غلط راستے چل نکلے ہم معافی مانگتے ہیں آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے بھری تعلیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے تو اور تیرا رسول ناراض ہو جائے اور کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ بگاڑیں گے نہیں ان کو تنگ نہیں کریں گے پریشان نہیں کریں گے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے حق ہوگا تو چھوڑ دیں گے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیں گے باری تعلیٰ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے دنیا نہیں چاہیے ہمیں دنیا کا مالک چاہیے ہمیں وہ چاہیے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے ہمیں وہ چاہیے جس نے ہمارا اچھا اور برے کا فیصلہ فرمانا ہے ہمیں وہ ذات چاہیے جس نے ہمیں جنت دو زخمی بھیجنا ہے ہمیں وہ ذات چاہیے جس نے قیامت والے دن ہمیں مواف فرمانا ہے دنیا نہیں چاہیے دنیا کو طلاق دے دیں. چھوڑ دیں دنیا رب دلا کی بارگاہ ہمیں آ جائیں سربس جد ہو جائے گناہوں سے معافی مانگ کے سدھ کے دل سے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 پھر میرے ذہن میں کہ یار فلان صاحب ہے اس کو جا کے کہتا ہوں پھر ذہن میں نہیں یار اس کو کہتا ہوں دو تین بندے میں نے کہا یار کوئی نہ رب تالا کرے گا آپ یقین جانے ساتھی ہو یقین جانے یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں وہ بندہ بھی اسی مجمے میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک جس وقت مجھے جتنا ضرورت تھی رب تالنے بالکل اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بنا مانگے مجھے آتا مجھے ملا میں خوش ہو گیا اور خوشی کے آنسو میری آنکھوں سے نکلے بار تعالیٰ ہم اتنا گنہگار ہیں اس کے باوجود بھی تیری رحمت ہے کہ ہم جیسے سیاہکاروں کے گناہوں پر پردے ڈال کے ہمارے سفید پوشی کو لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے رب اللہ تو اتنی محبت فرماتا اپنے بندوں سے تو کہتا ہے بندے ایک دفعہ آ بندے ایک دفعہ مجھ سے مانگ تو صحیح پھر دیکھ میں تجھے کیا کیا بھائیو رب تعلیٰ سے مانگے گناہوں سے معافی مانگے رب تعالیٰ کے ساتھ محبت قائم کریں اپنا رشتہ مضبوط کریں اور اگر کوئی بندہ یہاں پر ایسا بیٹھا ہوا ہے کوئی بندہ ہے جو کسی سے ناراض ہے بھائی اس مہینے کے صدقہ سے رب کی رضا کے لیے صلاح کر لو یار معافی مانگ لو چاہے آپ کا قصور تھا نہیں تھا ہاتھ جوڑ لو یار معاف کر کرتی معاف کر دیا سلاک رب کی رضا یار ہم نے رب کو رضا کر ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنے تو کیا غیروں سے بھی محبت کا درس دیا ہمیں ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کو دوران تبلیغ کفار مکن خون خون آپ کے ہونٹ مبارک سے نکلتا آپ نے پھر بھی تبلیغ نہیں چھوڑی کبھی بھی آپ نے ان کے لیے ایسی دعائے ضرر نہیں فرمائی ہمیشہ دعا کی کہ رابطہ ان کا بھلا کرے ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنوں تو کیا غیروں کی غیر مسلموں کی بچیوں کے سر پر چادریں ڈالی ہیں لیکن مسلمان ہے کہ مسلمان کے سر سے کپڑا ہی اتار رہے مسلمان ہے مسلمان کے پیروں سے زمین کھینچ رہا ہے. مسلمان ہے مسلمان کا حق مارا ہے مسلمان ہے مسلمان سے ناراض بیٹھے غیر مسلموں کی بات کیا کریں مسلمان ہی مسلمان ایک دوسرے سے ناراض بیٹھے ہیں کل تک جو کام ایک سانپ کرتے تھے آج وہ انسان کرنے پہ لگ گئے ہیں آج ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ساتھ والا کہیں مجھے کوئی پریشان نہ کر دے. جی بچنا اس چیز سے اور بچنا اس چیز سے کہ کبھی کوئی بندہ ہمارا نام لیتے ہوئے رب تالا کی بارگاہ میں رونے نہ لگ جائے باری تالا اس نے مجھے بڑا پریشان کر رکھا ہے اور طرح یہ بندہ بہت پریشان کر رہا ہے کہ یہ معاملہ نہ ہو جائے ذرا جی یہاں پر صدیاں گزر جاتی ہیں سال گزر جاتے ہیں عیدیں شبراتیں خوشی غمی گزر جاتی ہیں دیوار کے ساتھ دیوار ہے ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ایک باپ کی اولاد ہے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 بہنوں کا بھی معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوتا تھا پچھلے جمعے بھی یہ کہہ رہا تھا کتنا بندے ہیں یار بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے کتنا بندے ہیں جو بہنوں کے حق کی زمین کھا کے بیٹھے ہوئے بہن کو بلاتے ہیں نا گھر تو اس کو صرف اور صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ بہن تو تھی کیا کرنا ہے زمین دیں گے تو تیرے جتنا بھی ہیں وہ سارے لے جائیں گے ہمیں تو نہیں ملے گی تو زمین چھوڑ دے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 پتنی جس کے ساتھ رب تالا ہو جائے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے بھائی تنہیں جتنا کرنا ہے کر لے کسی نے گالی دے لے, دے لے تو یار کسی نے مار دیا تو مار لے کسی نے پیسے چھین لے تو چھین لے یار کسی نے آپ کی زمین مار لیا بھائی مار لے تو ہم تو رب تالا کے رضا پہ راضی ہیں کوئی مندہ بول بولتا اس کو اچھا بولو بھائی یہ تیرا عمل ہے یہ میرا عمل ہے میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جن کے قبضہ میں اختیارات میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہر چیز کو برداشت کیا اور ہمیں درس دیا کہ اس طرح زندگی گزارنا اور رمضان بھی ہمیں میسج دے کے جاتا ہے پیغام دے کر جاتا ہے کہ بھائیو زندگی رمضان کی طرح گزارنا موت جو ہے وہ عید کی شکل میں آئے یہ تین باتیں یہ تین پیغام تھے کہ اس رمضان میں کوشش کرنی ہے کہ جو گناہ ہمارے ہماری طبیعت میں رچ بس گئے ہیں ان سے معافی مانگنی ہے اور جن سے معافی مانگ لی وہ دوبارہ نہیں کر دوسرا اگر کسی سے ناراض آئے ان سے سلا کریں اگر کوئی بندہ ہماری ذات سے ہمارے جسم سے یا ہماری وجہ سے پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی ختم کریں کسی کو تنگ نہ کریں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں سب کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں اور اس ماہ مقدس میں جو دسترخوان گھر میں سجتے ہیں ان کو مزید وسیع کریں اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ شامل کریں برکتیں رحمتیں مزید دوبالہ ہو جائیں گی رب تعالیٰ جو بھی بیان ہوا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ اللہ, علیہ اللہ